A za našu stodolečku Vyrosnutá zoznam Je tam cilka vychovaná Co by za našu stodolečku je tam zimka vychovaná, co by sa mne pošla. Vychovaná, vychovaná, maťu vychovala. A otec jej tak povedal, že je ešte mladá. Hoď je mladá, hoď je drobná, ale je spôsobná a ocec jej tak povedal, že je aj hudovna. A ocec jej tak povedal, že je aj hudovna. Vtáčok, po podášok a to iším a tam. Kedy ja šer, kedy ja še, mladej ženy, dočekam. Kedy ja šer, kedy ja še, mladej ženy, dočekam. Dočekam šer, dočekam še, mladej ženy na jeseň. Keď to keď zopadne padne, drobné listy, šerešeň. Keď to keď zopadne